وين البوكس مقفل؟ شلون طيب او ماي جاد انا اوه طيب المفتاح حبيب قلبي آه ما يقول لي شو اسوي بالنورمال اللي يقول لي put the box on the table upstairs بس اشيل واحد يا وش ده ده اللي ما يعرف يشيل اكثر من أممم بيت جديد يا حلاوه يا حلاوه واو ميوزك نايس شو ما في اي ترتيب في الموضوع طيب الباب الميوزك مره حلو يا كان قصي أقرأ أوكي عن الحمل تبون تثقفون. يا يربي التحكم وش هذي لعبة لأيتر وليش طيب وين احط الكرتين خل نجرب نطلعها فوق ولا هنا سكر الباب خلابي تتروش شكله هاني افتحي الباب، أوكي، تيك حط بالجيب، تيك، شيل يا مدير، أي شي تيك تيك، نايس، ويو، أوكي. خلنا نأخذ ونرمي نخرب كل شيء. والله ما أدري شو أسوي. بيبي. وينكى؟ كنا اختفت زوجتي طيب؟ شو الوضع؟ ما في سطح ما في سطح يا قلبي! Open the door! Okay, okay. oh can't yeah. get in the attic without a pole hook. You've got to be kidding me! Fuck! No, the baby hears everything! Even in the wind! Holy, oh, we'll make a great agent, just like dad. Honey, I can't get in the goddamn attic without a key. Check the dining room. It should be in a drawer. I can't find it in the dining كريه الرجال ما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 ماذا؟ ماذا توشى؟ loose plank. someone's hidden something under the floor. I need to pry it up. maybe I can find a crowbar somewhere. ooh. هallelujah. <chefs> يا حبيبي. yeah. الله يغثكم. اوكسريتي، ذا have to be a goddamn Wait, isn't that what I do for a living? بدينا الحركات الاذكى اللي ما نحبها. ايه كيف حرك طيب؟ أوكية. إيش كان؟ This device will help me decode the letters in the text. I have to break the cipher to open the box. إيش شو شو؟ P ما يحتاج ما يحتاج كو فيها مفتاح جميل جدا لعبة عليكم السلام It is September 27th in the year of our Lord, 1864 27 1864 ذيك نروح ونرجع بالسنين Never before have I kept a diary but they say that it might be a chance for me to reclaim the memories I have lost besides writing entails a clarity of thought makes it easy oh. oh. I'm home again after 10 years absence I'm relieved to find the house unscathed. Oh. That's good. It's the only roof I have over my head for now. Oh. I should light some candles and take a look around. Okay up to some us no trace of my father. كيف؟ لا كيف عطى؟ آه ولعشة أوكيه. بعد بعد. انتظر. تذكر. البيت. البيت. البيت. البيت. البيت. البيت. التحكم صعب طيب يا ساتر كيف احطها بشويش والله بصير مذا؟ عاد يا حبيبي لو سمحتي يعني طريق. upstairs. God الله ياخذكم كذا بدون مقدمات ما حنام الليلة أنا مش حنام هذه شكله صدق تخوف. أكن تجوم. يمكن. هاي؟ What are you doing here? This is private property. لا ما ابي اشوف يا اخوي طب سلاح Where the hell did he go? Hey, you still here? You better take a look. He pointed يكتب حياته كاملة. Shift to run. Oh my god. شكله في جري الحين ها؟ سلاح ولا لا كيف اخذ. حط رجلك يا, يا صوت رجلي دائما اخاف من صوت رجولي والله وين راح المكان؟ وشو ذاك اللي هناك؟ اوه مقفل لا خلوني اشوف هنا ما في باب ما في شيء؟ بس كذا يستهبلون صح <تصفيق> أوف. استفزاز هذا نبخوافة والله الصوت عالي مرة. That's هذا